Освячували воду та пірнали в ополонку, як у Хмельницькому святкували водохреща. Працюватимуть під час знеструмлення мережі. В обласному центрі встановлюють світлофори на акумуляторах. Дитяче психіатричне відділення відновило свою роботу, через що не працювало три роки. Жителька обласного центру Каріна на водохреще занурюється у водойму четвертий рік поспіль.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 і цього, і я вважаю це відсутність вуличного освітлення і світлофора.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 Станом на 19 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 118 530 російських військових. Противник втратив 3136 танків та 6235 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2122 артилерійські системи, 442 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 287 літаків, 1882 безпілотних літальних апарата та 277 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць, спеціальної техніки – 190. За 330 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Чорний. На чорний, а чорного у нас тут кольору немає. То ми на який кольор з тобою Чорний. Червоний. Червоний.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 Дитячий відділення яке перестало працювати через пандемію COVID, відновили свою роботу 16 січня, каже заступниця директора з лікувальної роботи Дякую. Галина Голик. У ньому лікуються діти віком від 3 до 17 років. Поновила роботу в якості 20 ліжок для надання допомоги дітям, ну, не тільки тепер в області, в минулому тільки області, звичайно, в більшості, тепер звичайно з усієї України діти можуть госпіталізуватися і вже на сьогоднішній